Τα μαγεϊρικά σκέουε μέρος το πρώτον 1. Ε καφεϊκέ με χανέε 2. Το φρουγετρον, 3. Το κόσκινον 4. Ο πίναξ η λεκάνεε η λοπάς 5. Το τρίβλιον 6. χύτρα 7 το τάγένον οκτώ το κυλίκιον εννέα το λεκάνιον το λοπάδιον, δέκα το χουαλικόν πότεριον το χουαλικόν εκπόμα χένδεκα χέε σκαφέ δόδεκα he μαγεϊρικέ με και Χωάνεε τέσσερα καίδεκα ο στελεός το πλαστεέριον πέντε καίδεκα και τρυελίς